Sharing is caring. I denne filmen skal jeg vise deg hvordan du kan dele en presentasjon i Mentimeter med en kollega. Vi lærere burde i veldig mye større grad bli frinkere til å dele, slik at når vi ska lage en uundervisning så slipper vi ikke nødvendigvis å starte på null. Nå ska jeg vise hvordan du gör dette i Mentimeter. Jeg har en presentasjon här med en god del forskjellige oppgaver så går jeg här på knappen «Share» oppe til høyre, og der kan jeg velge om å dele en lenke. Denne lenken den kan jeg for eksempel sende ut til elevene mine, men dette funker bare på en ett lysbilde, altså ett spørsmål. Selv om jeg har 14 spørsmål i min presentasjon, vil studentene her bare kunne se den første. Men det var ikke det jeg skulle vise dig nå. Det jeg skulle vise dig, er hvis du trykker på «Presentation sharing», og så hvis du trykker på denne «Copy link» til «Live Results», og det du kan gjøre da, det er at jeg må da gi denne lenken til en kollega, for å sende på e-post, eller hva det skal være for nå. og så skal den kollegaen åpne den. Og for at dette skal se reelt ut, så bruker jeg en såkalt funksjon som heter «Inkognito-fane», for å lime inn denne lenken. Det blir som at jeg ikke er logget inn i Mentimeter. Da kommer jag inn på denne måten og får opp presentasjonen. Det jeg da må gjøre, det er at jeg må trykke på «Log in» eller «Sign up». Og når jeg har gjort det, så har jeg opprettet en konto for å bruke Mentimeter. Og da vil du få opp en knapp her nede til høyre for å trykke på «Importer eh, denne presentasjonen». Trykker du på den knappen, ja, da arver du presentasjonen, og så kommer den inn i dine presentasjoner i Mentimeter. Så enkelt er det. Sharing is caring.